Мобільну експрес-лабораторію розгорнули біля пам'ятника Івану Франку. У черзі до неї стоїть подружжя Катерина Старко та Владислав Безпалов. Спочатку кров відбирають у Катерини. «Я люблю дбати про своє здоров'я. Я знаю частину своїх хворих і стараюся слідкувати, щоб вони не прогресували. Я вже років чотири, мабуть, не здавала на вілінфекцію. інфекцію Хочеться знати, чи все в порядку». Після дружини тест на визначення інфекції проходить Владислав Беспалов. Забір крові чоловікові робить лаборантка Валентина Кушнір. «Ми беремо не з віоник імуноферментний аналіз, а беремо з пальчика. Беремо невелику кількість, до 50 мікролітрів плазми фактично піпеткою, небагато, і додаємо розчинник. Через певний проміжок часу від 15 до 30 хвилин тут на касеті буде дві полосочки, якщо позитивний результат. Я здавав два роки тому подібні експрес-тести. Ну я вважаю, що найкраще лікування це профілактика, якщо є можливість безкоштовно здати, тим паче, що без якихось бюрократичних процедур, тобто там направлення від сімейного лікаря. У черзі також стоїть 59-річна тернополянка Віра Довгань. Побачила, що тут є медична допомога, і мене це цікавить, бо я цікавлюся своїм здоров'ям. Я працюю в дитячій установі, то я часто здаю. Загалом швидкий тест на ВІЛ під час акції зробили 40 людей. Усі вони виявилися негативними. Розповідає лікарка-епідеміологиня Тамара Бортняк. За її словами, через пандемію коронавірусу кількість людей, які проходять обстеження на ВІЛ, зменшилася. «Всього за 10 місяців було виявлено 62 випадки. Дітей цього цьому році у нас не було виявлено. Просто дітки народжені були від ВІЛ-інфікованих матерів і півтора року вони спостерігаються у нас. Найбільше вражена – це вікова структура 30-39 років. Найчастіше інфікуються чоловіки 60 відсотків і сільське населення». Також під час акції лікарі та волонтери роздають презервативи та інформаційні буклети щодо профілактики ВІЛСНІДу. Бруслава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.